අපි කතා කරනවා නම් මේ දේශීය සම්ප්‍රදාය තුළ සහ දේශීය වෙදකම තුළ මොන විදිහටද අපේ පැරණි ජනයා මේ වගේ අවස්ථා වන් වලදී එහෙම නැත්නම් මේ වගේ හදිසි අවස්ථා වලදී මොන විදිහටද ක්‍රියා කියන එක ස්විශේෂී මාත්‍රකාවක්. අපි කලිනුත් කතා කරා මම හිතන්නේ ඒක ආකාරයක ගැටුර සාගත තත්ත්වයකටපත් වෙනා මේ ලංකාවේ තියෙන නීති මාලාවක් ගැන මේ බෙහෙත් අවශ්‍යද පිළිබඳව කතා කරන්නේ පాయේ කියලා. අපේ හැමෝම දන්න දෙයක් නේ මද සංඝ මහත්තයා අද වෙලා තියෙනවා මේ දේශීය ගැන දේශීය සම්පදාය අද අපිට කතා කරන්න බැරි තත්යකට තියෙනවා. ඒ මේ අපිට පේන්නේ නැති ප්‍රබල විදේශ බලවේගයන් විසින් සහ දේශීය කියන මතිමතාන්තර විසින් මේ අපේ තියෙන දැනුම විඥාණය පාරම්පරික දැනුම එතකොට පාරම්පරික වෙදකම පාරම්පරික හේදකම අපේ තිබිච්ච සම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයන් යටහත් කරගෙන පහත් කරගෙන TypeErrorගෙන ඉස්මතු වෙන්න දෙන්නේ නැතුව තදකරන ස්වරූපයක් අද ඇති වෙලා තියෙනවා මේ සමාජය ඇතුළෙන්ම මේක මේ ජනයා කරන දෙයක් නෙමෙයි නමුත් මේක එක්තරා විදිහක යම් යම් විදිහේ අපි හිතනවා යම් විදිහේ නොපෙනෙන හස්තයන් ප්‍රමාණයක් මගින් සිදු ක්‍රියාවලිය සා මුදල් යොදවලා කරන ක්‍රියාවලිය අපි මද්සංගමාත්ය පর্ণ විදිහට මේකට ප්‍රවේශයක් ගන්නවා නම් සිංහල වෙදකම තුල ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් දේශීය සම්පදාය තුල ඇවිල්ලා මේ වගේ වසංගත බව වෙනකොට මේවට කියුවේ දෙයියංගෙලෙඩ කියලා. ତେକର මේ දෙයියංගෙලෙඩ කියන එක එනකොට අපේ අපි තමයි මම හිතන්නේ self isolation අපි කියනවා නම් ස්වයංවරෝධායනය කියන අංකයකට පාවිච්චි කර ප්‍රજાති. දැන් උදාහරණයක් ගෙදරක දරුවෙකුට ඇවිල්ලා පැපල හැදුනා නම් සරම් කරයවිලා එදරුව එක කාමරයක් ඇතුළේට පිරිසිදු කාමරයකට දාලා ඒකට කෙසකොල කිහිපයක් කපලිවර්ණ පැදුරක් උඩට ඒක දාලා කොහොමක ලතුරුල ඇතුළේ යන දොරටුවටත් ඇවිල්ලා කොහොමකොලයි මේ අඹාත්තකුයි බඳදලා අමුකහා අල තලලිවර්ලා තියලා ගෙදරට ඇතුළේ යන එකනාට දෙහි අඹලෝයි අමුකහයි මේව කළා කොරහක් තියෙන ගෙදරක ඉස්සරහා එතකොට දන්න අපිටින් එන මනුස්සයා මේ ගෙදර බර්ත්ඩේ ගියන් ගෙලෙඩ තියෙනවා කියලා මොකද දෙහි යංගෙලෙඩේ kia බෝ එතකොට ඒ අර කවුරු හරි හැදුන දරුවා ඒ පුද්දලයා ර දානවා එක කාමරයකට ඉරේලිය වැටෙන කුලන් හමන තැනකට දාන්නේ අවිල්ලා නිකන් තැනකට දාන්නේ අවිල්ලා දාලා මේ පුද්දලයා තියන්නේ මොකක්දදල කොහොමකෝල අමුකහ කියන්නේ මොනවද මේ කොහොමකෝල අමුකහ කියන්නේ තියෙන හොඳම ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කරන එහෙමත් නැත්නම් ඇල බොහවනලට රෝග මර්ධනය කරන්න හැකියාව තියෙන සෝභා ධර්මයේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණ ඖෂධ එතකොට මේ කහ කොහොමයි එකට තලලි වරලා මේක ඩා ලෙවල් එහෙම නැත්තම් මේවා ඇඳවල් වල දාලා ඒක උඩ තමයි බුදිය ගන්න තුන. එතකොට මේ ශරීරවල වලින් අර වැහැෙන ඉස්ම ගලන ඒවා ඔක්කොම මේක උරා ගන්න යවිලා අර කොල තව කෙනෙකුට බෝ වෙන්නේ නැහැ. නාවන කුණාර කොහමද නැහැ ඌ යවිලා. නාවන කොට මුං ඇටත් එක්ක අම්බරණා ආමුකයි කොහොමයි? අම්බරලා මුළු ඇඟේම ගාලා තමයි නැව්ෙත්. නාවන කාලේ කියන බෝ වෙන්නේ ওই කාලේ තමයි. ඒකින්ද කණ්ඩ දුන්නා මොනවද පිළිහුඩානම් මනම් જાති කණ්ඩ දුන්නේ නැහැ ඇයි ඒ ශරීරයේ තියෙන මාංශල දහතු ප්‍රමාණය වැඩි කරපුවාම මස් මාංශ ගන්නකොට වෙන්නේ සම කිපෙනවා ඇඟි සම වේ ඕනට වඩා කිපුණාම ශරීරයේ තියෙන නරක් වෙන ගතිය එහෙම නැත්නම් ශරීරයේ ජලීය ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා ඇඟි ප්‍රෝටීන් ඒක නිසා තමයි අපි ප්‍රෝටීන් දුන්නේ නැත්තේ අපි දුන්නේ ශාක ප්‍රෝටීන් විතරයි අනවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් දුන්නේ මත්මාංශ කිරි පිටතර ඕනට වඩා දුන්නේ නැද දෙයියංගලඩක් කියනකොට මොකද කරනකොට array ශරීරයට ඇතුල්ලා තියෙන වෛරස් එහරි බැක්ටීරියා එහරි මේ කියන මේ ප්‍රෝටීන් භාවිතා කළා එයා එයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කර ගන්නවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රතිශක්තිකරණය දුර්වල වෙනවා. මේක දැනගෙන හිටිය. පෙරන්න දැනගෙන හිටියා මේක දැනගෙන ඉඳලා කිව්ව මොකද්ද කිව්වේ? ආ දෙයියංගලට නම් ඇල්ල අපි ලියුදු දෙන්නට පාය අබැයි අපි විද්‍යාත්මක ඇහැකින් මේක දිහා බැලුවොත් අපි විද්‍යාත්මක විදිහට මේකට හරි විදිහට ඈ අපි අන්තවාදයකට යන්නේ නැතුව මැද ඉඳගෙන මේක දිහා හරියට බැලුවොත් පේනවා මේ පැරණි දෙකපු දේ මොකද්ද